אני לא יודעת מה לבחור, קריך טונה או גבינה טיזים. אני כאילו מרגישה שבזמן האחרון הכל הולך לי לרגל מרכז. קדימה, ילדים, שירו איתי! ימין, ימינה, מרכז, מרכז לפנים אחורה. איזה מידה אני מרכז? או אקסטר מרכז? סליחה, אולי את יודעת איך מגיעים לשלום הלחם? את נוסעת פה ישר, מגיעה לכיכר. את עוברת הכיכר, רק הכיכר יש צומת. בצומת אין כניסה. את פונה מרכז, מרכז, מרכז, מרכז, בסוף תגיעי ימינה. רק במרץ אומרים בבירור, השמאל של ישראל. כי רק בשמאל, הכל שלך בטוח נגד ביבי.